Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon, tóról résztvevőket is. Én vagyok a PPH egyik szintű vezetője. Rákóczi falváról érkeztem. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyászat volt, mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem Rákóczi falvállal érkeztem. Azért kezdtem el itt a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert előtte már nagyon-nagyon sok dolgot megtanultam, alkalmaztam. De nem, nem sok sikerrel az életterületeket egyáltalán nem tudtam rendbe tenni. Hiába volt a sok tudásos, a rengeteg idő, amiket én erre elhasználtam, még mindig nem találtam meg sem önmagamat, sem természetgyógyászlétemre. Nem tudtam az embereket úgy tájékoztatni, hogy ők is tudják alkalmazni, hogy mit kellene változtatni és tenni ők ahhoz, hogy legalább az egészségüket visszaszerezzék. A többi életterületről szinte senki semmit nem tanított. Egyedül Szedlacsik Miklósnál találtam meg azokat a képzéseket, azt a tudást, azokat a módszereket és a személyes segítséget, amivel egyáltalán alkalmazni lehet. Ez a tudás egy hallgatásra nem igazán tudja az ember alkalmazni. Tehát ezek olyan kőkemény képzések és olyan tudás, amit többször vissza kell hallgatni ahhoz, hogy egyáltalán önmagunkat rendbe tudjuk tenni ahhoz, hogy tudjunk, hogy másoknak is segíteni. Én az életem legjobb döntésének tartom, hogy a teremtőm ide vezérelt. Itt tanultam meg rengeteg olyan dolgot, amit előtte 25 éven keresztül kerestem, de nem találtam meg. Tehát ö, egyik tanító sem ö, figyel arra, hogy a tanítványok... Ö, Tudnak-e egyáltalán a saját életükben rendet tenni, soha senki nem fog segíteni azokon a típusú képzéseken. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló, teljesen egyedülálló. Arra jutunk, hogy a mi mesterünk vezetésével négy területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokban kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység.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 mesterünk küldetése, az emberek lelki fejlődése, olyan szintre emelése hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért hogy bekerülhessenek az aranykorba, szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós Mesterkócsot hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, érdekes világban élünk, nem? tehát olyan mintha az EU-s vezetők azok ezek ilyen megbolondultak volna. Szó szerint. Tehát, mintha ilyen készülnének a háborúra. Most már van, oké. Okay. Nem? Tehát olyan, mintha készülnének a háborúra. Csak az a baj, hogyha itt már hagyományos fegyverű háború már nem nagyon tud lenni. Tehát itt, itt annál komolyabb. Tehát, hogyha ilyen NATO meg Oroszország csatázna, akkor abból komoly problémák lennének. Tehát érdekes dolgok például, hogy tudom én, az amerikai elnöknek a fia nagyon komoly érdekeltséggel, üzleti érdekeltségekkel rendelkezik Ukrajnában ugye a legtöbb ember ezt nem is tudja, én se tudtam, nemrég hallottam erről tehát mit tudom én hatalmas földterületeket vásárolt fel még a háború előtt, akkor üzleti vállalkozásokat kötött, tehát komoly érdekeltségei vannak Ukrajnában és olyan minthogyha most a Biden család az, Biden család vagy mit tudom hogy nevezik, mintha nem engedne ezekből a dolgokból és, és gyakorlatilag mint ha emiatt lenne mondjuk a, ez az egész hurca tehát ugye megnézzük Ukrajnába az életszínvonalat hogy mennyi, milyen volt háború előtt tehát egy nagyon alacsony életszínvonal volt ha megnézzük a nemzetiségekhez hogy álltak mondjuk a az ukránok akkor azt lehet mondani, hogy teljesen ilyen náci módon álltak a nemzetiségekhez. És ugye a legnagyobb nemzetiség az orosz volt. Tehát ilyen elég érdekes helyzetek vannak ebben a kapcsolatban. Is. És nagyon érdekes, mert tényleg azok a szakértők, akik ugye átlátták, Ezeket a helyzeteket nem csak itt Magyarországon, hanem a világban, azok a szakértőknek a túlnyomó többsége, tehát majdnem mindegyik, tehát a valódi szakértők, majdnem mindegyike, hát jogosnak ítélte azt a húzást, amit a, ugye az oroszok csináltak Putyin vezetésével hogy megtámadták ugye Ukrajnát még annak ellenére hogy mit tudom a nyugatnak beleértve ugye az amerikai elnök családját milyen érdekeltségei voltak ugye Ukrajnába attól függetlenül szóval egy olyan érdekes világban élünk ahol, ahol a, a népek ugye azt gondolják hogy ugye ez egy nem jogos háború, például amit tudom én kitalálták azt hogy mit tudom én, hány ezer gyereket, valami 7000 vagy 6000 gyereket Putyin elraboltatott, nem, azok kimentek, átmentek Orosz, Oroszországba a családjukkal hát hol vannak azok a szülők akik től elrabolták a gyerekeket Érted? és erre hivatkozva mit tudom én elfogadó parancsokat adnak ki meg ilyen baromságokért tehát hol vannak azok a szülők akiktől elrabolták a gyerekeket? hol? hát most ha elment 7000 gyerek akkor valószínű, elment mit tudom hány ezer család és családostul elmentek a gyerekek hova? oroszországban tehát gyakorlatilag orosz ajkú emberekről van szó Mert mit tudom olyanok vannak hogyha itt, ami van a videó fönn hogy két német vagy német két uh, oroszul beszélő hölgy, beszélget Ukrajnában és akkor megtámadja egy egy ukrán, érted? Mert, mert oroszul beszélgettek, hát ugye elég sokan vannak ugye orosz ajkúak Ukrajnában még mindig és hát ugye elég érdekes ez a helyzet tehát uh, Hát a gondold végig, hogyha ha megtehettük volna mi is annak idején, hogy amikor a magyarok ellen atrocitások voltak ugye a környező országokban, akkor, ha megtehettük volna, akkor szerintem mi is megtámadtuk volna azokat az országokat. Csak mi nem tehettük meg, mert mi nem voltunk nagy hatalom. Érted? Tehát bárhol a világban, a nemzetiségük ellen atrocitás érja egy országot úgy hogy az nem is a saját országa akkor fellép neked hát most gondolj bele mit tudom én amerikai állampolgárok ellen sok vannak a világban akkor az USA mit csinál? rögtön fegyvert fog és rögtön ott harcol tehát harcot nyit Más nem a kiszabadításukra. Tehát ez természetes dolgok ezek, hogy, hogyha atrocitások érik a, a, a saját ugye, népét, aki nem saját hazájában él, akkor nyilván egy ország, ha megteheti, mert van hozzá elég felkészültsége, meg hadereje, stb., akkor ott fellép. Ez természetes dolgok. Érted? csak valahogy ezt az emberek nem látják át. Tehát nem látják át. Tehát a történelemben mindig így volt, hogy felléptek ez ellen. Na most ugye Amerika csinálhat bármit, nem tudom megnézitek gyakorlatilag szinte nem volt olyan összetűzés a világban, amiben Amerika kezene lett volna benne, az elmúlt, hány évben, tudom én, 70 évben, érted? Na most de, de másoknak ezt nem lehet megcsinálni jó? tehát egy elég érdekes világot élünk csak valahogy mint az emberek ezt nem látnák át és hát aztán így folytatják mit tudom én nem is értem például azt hogy itt vannak ezek a lökött lengyelek ugye azért mondom hogy lököttek mert ott is a vezetés a lökött tehát azóta mióta lelőtték a a repülőjüket, ugye a Katini Erdő felett, ugye a, a, a kormánynak a repülőjét rajta a kormánytagokkal, azokta gyakorlatilag a lengyelekkel azt csinálnak, amit akarnak. Tehát, és megnézzük, hát tudom én a lengyeleknek vannak olyan területek ami légi, ukrajnához tartozó területek ami régen lengyelországhoz tartoznak vagy tartozott ugyanúgy mint ugye van ukrajnának olyan területe ami Romániához tartozott ami Magyarországhoz tartozott érted? hát, hát azok az országok akik amelyek ugye valamilyen szinten a területük része volt Ukrajnából azok a franciák támogatják ezt az egész ellenállást hát nem is értem komolyan mondom mert legalább mit tudom én valami olyasmit kéne csinálni mint mondjuk a, a ugye mi magyarok csinálunk hogy hogy valamilyen szinten ugye próbálunk kívül maradni az egészből de hát ugye Hát itt úgy vásárolják meg a politikusokat, ahogy akarják, mert avval meg tudják zsarolni, hogyha nem szabadod meg ezt, vagy azt, akkor mi meg nem adunk neked ilyen pénzt, meg olyan pénzt, már mint az országodnak. És ha az ország meg nem kap pénzt, akkor majd föllázod a lakossága ellened, mint vezető ellen. Jó, én ezt átlátom, hogy ez így működik, mert. Gyakorlatilag minden országgal szemben lehet olyat csinálni, ugye, hogy ha akarnak, hogy ilyen EU-s eljárásokat kezdeményezni, és addig, míg az EU-s eljárás nem zajlik le, addig visszatartják az országnak a pénzét az EU-ból. Tehát ugye csinálták a lengyelekkel is, hogy visszatartottak pénzt, de valahogy azóta mióta a lengyelek ilyen nagyon háború pártiak lettek azóta mintha nem lenne szó arról hogy visszatartják a lengyel pénzeket az EU nem vettétek ezt észre hogy azóta nincs erről szó? azóta lehet hogy megkapták a lengyelek a pénzt mert ugye ők a fő, egyik fő, fő szószóló szó pedig hát elég hülyék ha megnézzük mert talán az oroszokkal nem nagyon kéne újat húzni, ugye én ezt mondtam, de ezt már több szakértő is írta de erről már beszéltem, hogy ha ezt gondoljátok végig, hogyha ha mit tudom én mondjuk ha egy országnak az elnökét bárhol a világban lefognák akkor az ország simán indíthatna avval szemben háborút avval az országgal szemben, abban a pillanatban, érted? és jogosan mert mert ez, ez, ez így működik, érted? tehát én nem is értem tehát hogy akarnak mondjuk Putyinnal tárgyalni, úgyhogy nem lehet vele tárgyalni mert ugye minden, mindenütt az van hogy ha ott van akkor el kell fogni, hát hogy akarnak akkor vele, vele tárgyalni tehát Gyakorlatilag nem látják át az emberek, hogy, hogy nem is akarnak tárgyalni. Tehát a békéről nem is akarnak tárgyalni. Tehát, hát, tök logikus, hát gondold végig, ha egy államfőt el akarnak, vagy államelnököt el akarnak fogni bárhol a világban, akkor hogy tárgyaljanak vele? Hát akkor ez olyan lenne, mint hogy mennek tárgyalnia valahova, a, az államfők érted? És, és akkor ott abban az országban lefognák az államfőket Hát de mit csinálnák az országot? tehát mint tudom én Amerika Egyesült Államoknak az elnökét mint valamelyik ország lefogná, érted? letartóztatná de akkor mi történne? hát az USA abban a pillanatban megtámadna ezt az országot, ez hold biztos érted? tehát de, de ugye ez más téma hát természetesen más téma tehát nekik lehet, azt gondolják hogy ugye ők a világ csendőrjei de hát igazából ugye hát mintha úgy rém lenne nekem hogy hogy még mindig talán a a, a brit korona alá tartozik az USA nem? nem? mintha úgy rém lenne, Kanada biztos, hogy alá tartozik de mintha én úgy nekem úgy tűnne, hogy még talán az USA is a, a brit korona alá tartozik tehát ugye India az alá tartozik akkor a Ausztrália az alá tartozik, Új-Zéland az alá tartozik de nekem mintha úgy rém lenne, hogy talán még az USA is de lehetem biztos ennek utána lehetne nézni szóval elég érdekes világban élünk tehát ilyen most olvastam például egy olyat hogy mit tudom én melyik országban kikísérletezték hogy van olyan víz, víz alatti bomba amit ha fölrobbantanak akkor óriási cunamit idéz elő tehát hogy van ilyen fegyver hát én nem szeretnék például az angolok helyébe lenni ilyen esetben gondold végig hogy mondjuk angol, angliai lakosság hány százalajka él mondjuk a tengerszint fölött mondjuk 20-30 méteren belül, érted? tehát a tengerszint fölött, lehet hogy az ország nagy része, jó? vagy például az amerikai Észak-Amerikában a lakosság mondjuk az USA-ban hány százaléka él mondjuk tengerszint fölött 20-30 méterrel a, a, az óceántól nem messze jó? tehát és akkor utána derítsék ki hogy most az tényleges cunami volt vagy vagy sem tehát ha megnézzük például az oroszok nagy része az nem él óceán partján, tehát az oroszok azok benne a szárazföldön élnek és ugye, ugye mire a cunami hatna már nem lenne belőle semmi probléma oké? Okay? de a, például az amerikai Egyesült Államokban 10 milliók élnek az óceán partján két oldalt érted? tehát nem kéne talán kekeckedni az oroszokkal és akkor ez még nem is atomtámadás, érted? ez csak egy sima cunami, gondold végig és onnantól kezdve 10 milliók meghaltak, érted? többen meghalnának mint, mint mondjuk egy atombombától, érted? és akkor nincs atombomba, akkor csak a tengerparti települések kerülnek víz alá jó? tehát szóval egy érdekes érdekes világban élünk tehát nem tudom, nem kellene talán kekeckedni itt az oroszokkal hanem inkább jobb lenne ilyenkor jó viszonyban lenni és feláldozni Ukrajnát, szó szerint feláldozni hát Ukrajna az ugye azt jelenti oroszul, hogy határvidék tehát Ukrajna az mindig az orosz ország része volt, nem szovjetunió része, ne értsük félre Oroszország része volt tehát ugye azért lett csak Ukrajna mert ugye tudom melyik Ruscsov vagy melyik csinálta azt hogy főbontotta ilyen régiókra oroszországot, és akkor az lett ugye Ukrajna elnevezésű terület és akkor ugye az ukránok azt gondolják hogy jogot formálnak illetve hát nem az ukránok gondolják ezt hanem az amerikaiak az ukránok nem gondolnak semmit tehát az ukránok szerintem egyet, egyet akarnának békét és az nekik aztán hogy most Ukrajnaban élnének vagy, vagy egy olyan jellegű országban mint mondjuk Kazasztán vagy Azerbajdzsán vagy bármelyik amelyik jó tehát amelyik része a fáknak, de független állam. Érted? Tehát ugye így indult egyébként Ukrajna is, hogy ő is a független államok közösségéhez tartozott. Tehát érdekes ez. De hát ez, ugye mondhatnátok azt, hogy politizálok. De hát ez csak most azért mondom, hogy, hogy elég érdekes jövőkép rajzolódik ki itt Európára és az a baj hogy ugye hogyha NATO-val történik egy összeütközés akkor mi is NATO tagok vagyunk ez a fő probléma és onnantól kezdve mi is célterületek vagyunk mert akkor minden NATO ország amely hadat viselne és ugye a szerződés értelmében kötelező akkor a hadviselés akkor bizony ugye mi is belebonyolódhatnánk a háborúba szóval egy elég érdekes helyzetben vagyunk de hát reméljük hogy nem kerül ilyen dolgokra sor jó és, és egy olyan világban fogunk élni amiben eddig egy békés világba, de, de hát ne olyanban amibe eddig éltünk hogy egy ilyen elhűítő világban, mert mintha azt látnám, hogy a, az emberek elhűítése az, az nem most indult el, hanem már egy jó ideje, és az kellett, tehát ezekhez a helyzetekhez, amik itt voltak az elmúlt három évben beleértve a mostani háborút is természetesen, ezekhez a helyzetekhez egy elhűített társadalom kellett, de szó szerint az előített társadalom az azt jelenti, hogy mindent el lehet velük hitetni. Miért? Mert tudatlanok. A tudatlan emberekkel mindent el lehet hitetni. A tudatlan ember szemében a média az a, az Isten. Az az Isten. Tehát elérték, hogy az embereknek ne legyen Istenük, hát most az Isten az a média és amit a médiában mondanak, a fősodrású médiában, hát az a szentírás oké? Okay? az az ő bibliájuk és akkor bármit, amit a média mond, az a mint a hívőknek, a keresztényeknek a biblia hogy ami a bibliában van, az számukra szentírás na most a nyugati ember számára, amit a média mond, az szentírás nem mindenki számára, de a többség számára ez bebizonyosodott az elmúlt három évben hogy a többség számára amit a média mond az az igazság, az úgy van és annak úgy kell lennie és azt elhiszik az emberek tehát egy érdekes világot élünk de hát hogy megnézed ezt úgy lehetett elérni még egyszer mondom hogy tudat, tehát az emberek tudatát azt, azt át kellett gyúrni a hülyeséggel, tehát hülyeséggel át kellett gyúrni, Mondhatni azt, hogy át, lehet, át kellett mosni tehát agymosottakká váltak az emberek szó szerint az azt jelenti, hogy hogy, hogy bármilyen dolgot amit betesznek azt az elhiszik, mert ugye kimosták belőle az igazságokat kimosták a tudást az emberek agyából és ezáltal bármit, amit mondanak, az hihetőé válik. De egyébként az emberi agy az így működik, tehát ezért ha megnézed, például egy csecsemő, 7 éves korig, tehát onnan hogy csecsemő kor, 7 éves korig, tehát kisgyerek korig, tehát 7 éves koráig mindent elhisz, és nem tud különbséget tenni. Miért? Mert a gyerek nem tudással születik a gyerek törölt tudással születik, ami azt jelenti hogy nincs benne, nincs az elmében semmilyen tudás egy van, ha kitörlik a tudást ugye az emberi elméből mondhatjuk, hogy nem az elméből törlik ki, hanem ugye a lélekből mert a lélek lévén tudunk gondolkodni és ezáltal ugye, hogy a lélek ugye beköltözik egy testbe onnantól, hogy az illető megszületik ugye már előtte mielőtt ez a lélek lejött volna a földre már kitörölték a tudást belőle és ezáltal ugye egy dolog maradt a tiszta szeretet jó és ez azt jelenti hogy tudás nélkül születtünk és ezt megfigyeled minél több tudása van egy embernek annál nehezebb vele elhitetni dolgokat minél kevesebb annál könnyebben elhisz bármit, egy kisgyerekkel bármit el tudsz hitetni tehát bármit el tudsz hitetni tehát egy kisgyereknek a legnagyobb hazugságot is igazzá tudott tenni, a legnagyobb hazugságot is, na és így működik a felnőtt társadalom nagy része most hogy kitörölték a tudást tehát ugye hogy törölték ki a tudást, hát van egy olyan, hogy az ember ha kap egy neveltetést, egy normális neveltetést, akkor lesz egy jó kis alap, amire lehet építkezni, a normális neveltetést lévén mondja a magyar, hogy meg lesz neki a józan paraszt esze oké? Okay? tehát az azt jelenti, hogyha egy normális neveltetést kap az ember az első 6-7 évben akkor lesz a gyereknek józan paraszti esze de ez baj, hogyha egy embernek van tudása ezáltal olyannak kell teletömni a fejét amire nincs szüksége az életben érted? tehát ez azt jelenti, hogy tanítani kell orba szájba szó szerint olyan dolgokra amire semmi szüksége nem lesz tehát ha megnézem a nyolc év általás iskolai képzésemet azon kívül amit mondjuk meg tudtam volna tanulni bőven két év alatt sőt, ha csak ezzel foglalkoztam volna a két évben hogy írás, olvasás számolás, akkor nem is kellett volna két év tehát ha nem lett volna egyéb tantár csak írás, olvasás, számolás akkor mondhatjuk azt, hogy egy év múlva tudtam volna tökéletesen írni, olvasni és az alapműveleti számításokat oké? Okay? ha más tantárgy nem lett volna mivel más tantárgy is volt ezért mondjuk két év alatt sikerült ezt el sajátítani most úgy, hogy a gyerekeknek van más tantárgy is egy év alatt írni, olvasni, számolni tudniuk kell ez fizikai képtelenség tehát max. a tanulási zsenik tudják ezt megcsinálni oké? Okay? tehát az azt jelenti, hogy lesz egy felületes olvasási, írási és számolási képessége mert egy év alatt ezt el akarják írni, érni, mert mellette ugye mást is kell tanulnia a gyereknek nem csak ennyit na most ezáltal ugye ha megnézzük akkor gyakorlatilag egy év alatt le, le lehetett volna rendezni azt a tudást amit utána az életben hasznosítasz mert a nyolc általánosból semmi más nem hasznosítok soha csak kizárólag a, az írás, meg az alapműveleti számítás, számolást de már az alapműveleti számíla, számolásra sincs, sincs nagy szükség mert hát a gép kiszámol mindent tehát akkor mondjuk azt hogy annyira van szükség hogy írás-olvasás slussz na most gondold végig az azt jelenti hogy 8 éven keresztül nyomták a fejünkbe azt a rengeteg információt amit az ég atta világon semmi szükség nincs na most de az emberi agy az úgy működik hogy nem tud befogadni végtelen mennyiségű tudást ha be akar fogadni több tudást valamiből akkor valamiből el kell venni érted? tehát az azt jelenti hogy gondold végig az agy kapacitásunknak így az 5-10%-át használjuk max egy közt valahol de van aki még 5%-ot sem na most ez azt jelenti hogy nem használjuk a többit tehát ami ebbe az 5-10%-ba belefér az belefér amit próbálnak beletuszkolni még ebbe az 5-10%-ba akkor valami telhére tehát magyarul mást elfelejtesz vagy te még se felejtettél el semmit? nehogy már azt mond jó, akkor állj nekem ki az beszélj a nyolc év tudásáról hogy mit tanultál az általános iskolában jó? na szóval mondjuk úgy 8 éven keresztül <gül> Jó, mert 8 évig jártál, nem? Jó. szóval lényeg az, hogy hogy az ember úgy működik hogy ahhoz, hogy bevigyél több lett tudást el kell felejtened dolgokat, érted? ráadásul egy csomó olyan dolgot is tanítanak ami teljesen ellentétes azzal a tanítással, amit te láttál gyerekkorban a mintákkal a mintákkal ellentétes azzal is ellentétes esetlegesen amit a szülők tanítottak vagy tanítanak neked ugye 7 éves korig mintaszerzés van 7 éves kortól pedig tanulási folyamatot kezd el az ember 14 éves koráig tehát ilyen 7 éves periódusok vannak az ember életében ebben a tekintetben tehát az azt jelenti hogy a minta után jön a tanulás és ugye sok esetben ellentétes, milyen ellentétes? hát például hogyha mondjuk a szülők vállalkoztak, most gondold végig az én szüleimnek a szüleje tehát a nagyszüleim az mind vállalkozó volt tehát ők úgy nőttek föl az én szülőm, szüleim hogy mind a két ágon, az anyai és az apai ágamon, Vállalkozók voltak a nagyszülők. A nagyapám az állat és növénytermesztés, tehát a vidéki nagyapám az állat és növénytermesztéssel foglalkozott, a pesti nagyapám az meg cipész volt. Oké? Okay? Vállalkozásban természetesen. Tehát ők úgy nőttek föl anyu is, meg apu is, hogy vállalkozók voltak. Érted? De utána alkalmazottak lettek, nem vállalkozók, mind a kettő, érted? tehát már az iskola rendszer és az utána következő propaganda az átmódosította a mintát érted? és tudti hogy nálad is így voltak a nagyszülők szülők, vagy dédszülők esetében, tudti hogy így volt, jó? a kivétel az max a 20% jó? de hogy a 80%-nál így volt, az hód biztos tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig szépen el tudták azt érni az embereknél, hogy ne vállalkozóként akarjanak élni és gondolkodni, hanem alkalmazottként Érted? mi a különbség az alkalmazotti gondolkodás és a vállalkozói gondolkodás között óriási ugyanis a vállalkozó az magának dolgozik. Az alkalmazott, meg valaki másnak. Ez eleve meghatározó két különböző gondolkodásmód. Miért? Mert az egyik esetben a magadnak dolgozás az azt jelenti, hogy a tulajdonodat gyarapítod. Érted? Azzal, hogy magadnak dolgozol. Ha másnak dolgozol, akkor elsősorban másnak a tulajdonát gyarapítod. Világos ez? Te nem azért működsz, hogy a tulajdonodat gyarapítsd, alkalmazottként, hanem azért működsz, hogy túlélj. Gondold végig, tehát egy vállalkozó azért működik, hogy gyarapodjon, egy alkalmazott azért működik, hogy túléljen. Mekkora különbség ez? Óriási. Érted? Hát óriási különbség. Na most ezáltal, ha az ember a saját tulajdonát ér dolgozik, gyarapítani akarja a tulajdonát, akkor nyilvánvalóan egész más hozzáállással fogja ezt tenni, mint az a személy, aki más tulajdonát gyarapítja és önmagánál csak túlélést akar elérni, világos ez? na most ennél egy kicsit magasabb szint a biztonság de a biztonság nem sokkal magasabb, ezt meg is tudom nektek mutatni, mindjárt megyünk? itt van, jó? tehát itt van a túlélés a legalacsonyabb szint, amin egy ember működhet, és az alkalmazottak nagy része most ebben a két évben kiderült, számomra tök meglepő volt, én azt hittem, hogy a lakosság, az európai lakosság nagy része az a biztonság szintjén él. És 2020 évben döbbentem, figyeltem azt, hogy az emberek nem a túlélés vagy nem a biztonság szintjén élnek hanem a túlélés szintjén miért mondom ezt? miből láttam ezt? a beoltottságból ugyanis a Európa nagy része beoltatta magát az pedig azt jelenti hogy a túlélése miatt oltatta be magát az is a túlélés része hogy azért mert a munkahely kötelezte. Basszus, hogy úgy adtam volna ott a munkahelyet, hogy csak úgy fityül. Érted? Szóval a munkahely kötelezte, hogy oltassa be magát. Ez azt jelenti, hogy a túlélését látta veszélyben, azzal, ha nem oltatja be magát, és elbocsátják. Vagy ugye egy éves szabadságra küldik. Na szóval. Lényeg az, hogy mondom, döbbenet volt számomra, mert én azt képzeltem, hogy a lakosság nagy része az a magasabb lelki szinten van, mint a túlélés, és megdöbbentem, mikor kiderült, hogy a európai lakosság nagy része az igenis túlélés szintjén küzd. A túlélés szintjén küzd. Ez bebizonyosodott azóta ez semmivel nem emelkedett, tehát a lakosság nagy része most már egyértelműen tudható, hogy a túlélésért küzd tehát azért él, hogy túléljen, nem másért gondolnak ilyenekre, hogy de jó lenne biztonságban lenni de gyakorlatilag azért, hogy biztonságban legyenek az emberek, az emberek nagy része az égatta világon semmit nem tesz. Mondom, semmit nem tesz azért, hogy biztonságban legyen. Oké? Ha megnézed, itt van Európa, Európa. Mondjuk Magyarországon hány háború ellenes békés tüntetés volt. Egy se Európában a különböző országok közül hány háború ellenes békés tüntetés volt? érted? Tehát a alapvető dolog lenne a biztonság szempontjából hogy béke legyen és a világon mit szoktak csinálni? Azt szokták csinálni a népek hogy ha máshol háborúznak akkor háború ellenes békés tüntetéseket szerveznek, érted? hol vannak ilyenek? hanem hagyjuk hogy szépen belesodorjanak minket a háborúba és akkor mit fogsz csinálni a túléléseddel? Hm? akkor szögre akaszthatod a túlélésedet érted? gondold végig tehát háború ellenes, tú, háború ellenes tüntetés, békés tüntetés az azt jelenti hogy a kormányok meggondolnák magukat abban a tekintetben érted hogy támogassanak egy háborút mert azért működik ez a háború mert a kormányaink támogatják a háborút érted? vagy ha nem éppen a mi kormányunk támogatja akkor mondjuk az EU kormánya az EU vezetők, érted? gondold végig miért nincsenek háború ellenes békés tüntetések? arra még én is kimennék, pedig én még sose voltam tüntetésen sose semmilyen tüntetésen, de háború ellenes békés tüntetésen arra kimennék érted? miért nincsenek? ez olyan mintha bele akarnánk sodródni a háborúba direkt szándékkal miért nem szerveznek például mi kormányunk azt mondja a háború ellenes miért nem szervez békés tüntetést a háború ellen? Hmm? miért nem? hát nagyon hábróellenesek vagyunk azt, az a retorikája, ugye a kommunikációja a kormánynak, és akkor miért nem szervez hábróellenes békés tüntetést? megtehetni világos ez? miért nem csinálják? miért nem lehetnénk ebbe első Európában? Hogy egy háború ellenes békés tüntetés. Érted? Sehol semmi ez ügyben, sehol semmi. Tehát gondold végig, semmit nem tesznek az egyének a biztonság érdekében, a vezetők meg főleg nem tesznek semmit a biztonság érdekében. Semmit. ez nem politizálás, mert ugye politikamentesek vagyunk, nem politizálás hanem ez egyszerű vélemény, érted? és egy olyan gondolkodásmód, hogy békében szeretnék élni és azt szeretném, hogy a környezetemben lévő emberek szintén békében éljenek érted? láttál már olyan szerveződést az interneten, hogy a háború ellen menjünk ki békésen tüntetni? miért nem jut ez eszébe senkinek? miért nem jut eszébe olyan embernek, aki politikai babérokra törekszik? én nem törekszem politikai babérokra és akkor miért nem szervezi meg? mert ez egy jó indok lenne politikai sikerre, érted? gondold végig és gondold végig mekkora nemzetközi vízhangja lenne oké okay. úgyhogy tippeket mondok azoknak az embereknek akik politi politikai babérokra törnek vagy szeretnének politikai babérokat hogy tessék megszervezni egy háború ellenes tüntetést És nem az oroszok ellen nem az ukránok ellen hanem a béke mellett oké? Okay? tehát függetlenként nem állni ki egyik mellése hanem amellett hogy minél hamarabb fejezzék be és fejezzék be kívülről a háború támogatását oké? Okay? mi baj lenne ezzel? semmi, érted? tehát épp itt lenne az ideje hogyha valaki megtenné ezt aki politikai babérokra tör én nem török politikai babérra ezért nem fogom megtenni én csak valószínűleg innentől kezdve mindig fogok beszélni róla hát ha valakinek belemászik a fülébe jó? Na szóval, gondold végig, elérték az embereknél, menjünk egy kicsit vissza, elérték az embereknél azt, hogy a józan paraszti eszük, azok megszűnjen, megszűnjön, helyette benyomtak olyan tudást, aminek semmi értelme, tehát sem értelme. Hát eleve, amikor elvégeztem a szakmát, én autószerelő. Szakmát tanultam, alapvetően, direkt megfigyeltem, mert volt ilyen kérdés az év végén, hogy ki marad a szakmájába. És a több mint kétharmada jelentkezett, hogy nem marad a szakmájába. Érted? Kétharmada. Szerintem most sem jobb a helyzet a szakmák terén. Biztos vagyok. Tehát akkor sem volt jobb, most sem jobb. Ezáltal azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy azok, akik nem csinálták tovább a szakmát, azt a négy évet is kidobhatták a kukába. Érted? Mert én a szakmát nem abban az időszakban tanultam meg, amikor a középiskolában tanultam a szakmát, hanem utána, amikor szakember mellett dolgoztam. Érted? Az alatt tanultam meg a szakmát tehát én azért tudok most is autót szerelni, mert dolgoztam szakemberek mellett, majd önállóan is természetesen de olyan szintre vittem, hogy sikerült azon a területen is mestervizsgát tennem oké, tehát tehát most gondold végig hány olyan ember van, aki mondjuk 11-12 évet dobhat ki az ablakon, vagy aki járt mondjuk nekem volt olyan ismerősöm amikor az utcában ahol gyerek voltam senkinek nem volt diplomája egy srácnak volt az olyan 11-12 évvel volt idősebb mint én egynek és tudod mi lett? Tehertaxis. érted? és egész életében utána tehertaxis volt, de úgy, hogy létrehozott egy tehertaxis vállalatot, a buda ő hozta létre és lényeg az, hogy gondold végig ahhoz nem kellett egyetemi végzettség, semmi és ő neki volt mondom az összes fiatal gyerek, fiatal felnőtt közül diplomája. Ugye én még akkor gyerek voltam. Tehát ez azt jelenti, hogy mennyi lehet, aki elvégzett 16 évet akár, és abból egy évet hasznosít, az írásolvasást, a többi ment a kukába. Érted? Hány ilyen ember lehet? Ezért láttam azt, amikor alkalmazottaim voltak, és kellettek olyanok hogy helyettes meg vezető ugye amikor legtöbb alkalmazottan volt akkor 130 valamennyi volt ezért láttam azt hogy felvettem diplomásokat és nem tudtak gondolkodni tehát logikusan nem tudtak gondolkodni tehát most úgy értsd a logikus az egymásra épülő gondolkodásmód nem tudta gondolkodni tehát akinek nem volt diplomája azok jobban tudta gondolkodni mint a diplomások tehát sokkal több gondom volt a diplomásokkal a gondolkodás hiánya miatt mint azoknak akik nem volt diplomájuk na azokkal volt a legtöbb akinek meg több diplomája volt tényleg Miért? Mert egyszerűen a logikától olyan messze állt a gondolkodása, mint Makó Jeruzsálemtől. Érted? És ez azt jelenti, hogy azóta ugye én már tanultam és tanítom az emberi elme működését, és az, hogy hogyan tudja az agy befogadni az információt, tehát gyakorlatilag az a rengeteg, tudás, amit bevittek amit ő később nem használ az, az elfelejtette az alapokat amit gyerekkorban mintaként látott, vagy esetleg a szülők tanítottak neki, érted? elvesztette az alapokat és az azt jelenti, hogy, hogy képtelen a logikus gondolkodásra tehát ha egy gyereket jól nevelnek és nem tanítják olyan dolgokra amire semmi szüksége nincs akkor képes mindent kilogikázni tehát mit jelent a kilogikázás? hogy minek milyen következménye várható és a meg milyen esélye lesz? ez a logikus gondolkodás és ha az ember logikázik, akkor lehet valamire több válasz. De akkor rájön arra, hogy melyikre több az esély. És azt fogja meglépni, amire több az esély. Érted? És mit csinál ehelyett, aki sokat tanult hagyományos iskolákban? Ehelyett rábízza a számítógépre meg rábízza a véletlenre a döntéseket mert nincs logikus gondolkodás tehát az iskolába nem tanítottak minket semmire logikus semmilyen formában logikus gondolkodásra sőt teljesen logika ellenes gondolkodásra tanítottak tehát ne logikáz, hanem arra hivatkozom amit tanítottak neked az iskolába na most nagyon jó példa volt a tudásra amikor ugye a középiskolában tanították a szakmai tárgyakat és olyanok tanították a szakmai tárgyakat tehát ezt elmondták, nyilván nem ők hanem párhuzamosan mondták el hogy azok tanították a szakmai tárgy, tehát nem a műhelyben mondom, nem ott hanem az elméletet, a szakmai tárgy elméletét tehát azok mondták el, hogy kik tanítják az elméletet akik a műhelyben a gyakorlatot tanították hogy azok, akik nem feleltek meg a szakmában érted? Nem tudja így van, tehát azok tanították magát az elméletet, tehát nem a gyakorlatról van szó, szóval az elméletet, akik megbuktak a gyakorlatban nem az iskolában, az életben, érted? és simán a műhelyben ezt így elmondták nekünk tehát biztos túl jó viszonyban voltak a, az elméletet nyújtó tanárokkal Na most ők, akik a műhelyben tanították a gyakorlatot, ők egyébként művelték is a szakmát. Tehát rendszeresen gyakorolták is a szakmát. Tehát velük nem volt ezen a téren gond. Szóval, most gondold végig, hogy olyan emberek tanítják a szakmáknak az elméletét, akik igazában gyakorlati jártassággal nem rendelkeznek ez biztos hogy most is így van, ez nem csak akkor volt így ugye itt köztünk például olyan személy aki tanított gyakorlatra diákokat de gyakorlóként tanított diákokat, érted? tehát gyakorlóként nem elméleti szakemberként jó? tehát egy olyan világban élünk, ahol el kellene gondolkodni azon, hogy mit érdemes egyáltalán tanulni, vagy mit nem érdemes tanulni. Én amikor elvégeztem a középiskolát, azt mondtam, hogy én még egyszer iskolapadban biztos, hogy nem ülök. Életem, szó szerint értsétek, legboldogabb pillanata volt hogy én egy börtönből kiszabadultam, nekem az iskola egy börtön volt volt, voltak még boldog pillanataim az életben de ugye azért a legboldogabb pillanat volt mert ez csak rövid ideig tartott tehát amikor én megkaptam az érettségit bizonyítványt, érted? tehát leérettségiztem akkor a buszon és az utcán biztos hogy én voltam a legboldogabb ember amiben mentem haza a buszon jó tehát ez nyilván ez aznap tartott más dolgokban ugye tovább tartott a boldog pillanat tehát lényeg az hogy de mondom ha igazából megnézem ez nekem olyan volt mint mikor mondjuk valakit elítélnek mert engem nem ítéltek el még sose nem is fognak mondjuk elítélnek mondjuk olyan ér amit nem követett el és akkor becsukják börtönbe érted? és akkor szabadul a börtönből, jó? nem hosszú ideig hogy megszokja a börtönt hanem valami rövid ideig és szabadul a börtönből, hát nekem ilyen volt az iskola tehát engem iskolára ítéltek és az nekem egy börtön volt és amikor én szabadultam abból a 12 év börtönből a 12 év iskolai évben, akkor én azt éreztem, hogy végre szabad lehetek, miért? tehát nem is értem azokat, akik ezt nem veszik észre hát gondold végén, én azt láttam a szüleimtől, hogy hazajöttek a munkából és azt csináltak amit akartak én hazajöttem az iskolából és nem most csinálhattam amit akarok ha neki kellett állni, tanulni vagy, vagy te nem csináltál ilyet? És úgy utáltam, érted? Tehát azt, azt láttam, a felnőttek a munka után azt csinálnak, amit akarnak, érted? A gyerek nem csinálhatja azt az iskola után, amit akar, hanem neki tanulnia kellett. Na ezért én nem ripakodtam rá egyetlen egy gyerekemre se, hogy üljön neki tanulni. Érted? Ennek ellenére, Mégis mind a kettő leért érettségizett, érted? Úgyhogy nem kellett rá ripakodni. Én rám rám, apa, apu gyakran meg rám ripakodott, hogy tanuljak, más nem, mikor apu nem ripakodott rám, az jó volt, mert akkor nem kellett tanulni. <gül> Ennek ellenére nem voltam rossz tanuló, de utáltam magát az iskolát. Tehát nem a tanulást utáltam, mert most gondold végig, én nekem voltak olyan, volt olyan tantárgy amiből nem tudtam más jegyet összeszedni, csak ötöst tehát semmit nem tanultam belőle, mégis csak ötöseim voltak, ez kémia volt egyszerűen, még mielőtt végeztünk az iskolával, csinált egy olyat a tanárnő hogy felszólította a legjobbakat és mindenféle kérdést tett föl nekem nem tudott olyan kérdést föltenni amit ne tudtam volna megválaszolni illetve ö, megcsinálni, érted? tehát volt ilyen tantágy, volt olyan tantárgyom, amit nagyon szerettem például a történelmet földrajzot, biológiát, tehát ezekből jó, jó voltam érted? tehát úgy hogy nem is tanultam ezeket tehát egyszerűen érdekelt mert jó volt a tanár érted? és megszerettették a tanárok velem ezeket a tantárgyakat és én teljesen odafigyeltem az órákon és nagyon jól tudtam ezeket a tantárgyakat de az hogy nekem otthon kell tanulnom az számomra rapság volt, érted? mert még úgy elfogadható lett volna hogy bemelyek iskolába, hazamegyek és azt csinálom, amit akarok, érted? de úgy hogy még otthon kellett tanulnom az kritikán aluli na most az a helyzet, tudod, hogy én gyerekkoromban mindig föltaláltam magamat, hogy tudtam volna helyettem más csinálni. Lehet, hogy azok, akik most szeretik az iskolát, és szívesen tanulnak az iskola után még órákat, azok lehet, hogy nem tanulják, vagy nem tudják magukat feltalálni. Hogy mit kellene magukkal kezdeni. És ilyen pótselekvéseket csinálnak, hogy felesleges dolgokat tanulnak a felesleges dolgok tanulása az pótcselekvés. tehát nem tudják a gyerekek mostanában föltalálni magukat hogy tanulás helyett valami más csináljanak tehát ezt azért mondom mert egy érdekes világban élünk hogy átlássuk már hogy milyen visszásságok van ebben az egészben és az alapja az hogy Mindent el lehet hitetni az emberekkel, annak az alapja az, hogy teletömték az emberek fejét, a gyerekek fejét, utána a fiatal felnőttek fejét használhatatlan tudással. Érted? És ezáltal gyakorlatilag képtelenek gondolkodni. Tehát azt látom, hogy minél többet tanul valaki felesleges dolgokat, annál képtelenebb az életben boldogulni annál képtelenebb tehát ha valaki nyilván elvégzett valamilyen iskolát és utána azt hasznosítja, van nekem semmi bajom nincs hát itt azokról van szó akik csak teletön tömették a saját fejüket használhatatlan tudással, mert nem is az volt a célja nem tudom, tudjátok-e, hogy átlagosan mikorra találja meg az ember azt, hogy neki mivel kellene foglalkozni az életben? 35 éves korra 30, az az átlag, 35 éves korra találja meg, hogy neki mivel kellene igazából foglalkozni ez átlag tehát én azt hittem, hogy majd autószerelő leszek egész életemben. Hát elég hamar ráuntam. Mány év után? Azt mondja, hogy 80-ban végeztem. Hát gyakorlatilag 8 év alatt, vagy 9 év alatt ráuntam. Jó? Tehát egy olyan világban élünk, ahol az lenne a legfontosabb, hogy képesek legyünk gondolkodni. Mit jelent a gondolkodás? Például azt jelenti, ez most egy kis tanítás is lesz egyben, hogy, hogy képes legyél olyan lenni, mint egy kisgyerek. Egy olyan kisgyerek, még már beszél. Mi csinál a legtöbb, nem, mit csinál minden kisgyerek, mikor már beszél? Mondasz neki valamit, és válaszként mond neked egy szót. Tudjátok mi ez a szó? Azt, hogy miért. Így van. Azt, hogy miért. Érted? És a szülő, ha jól akarja csinálni, akkor nem azt mondja, hogy csak, hanem elmagyarázza neki, hogy miért. Mert sok szülő eléggé buta ahhoz, hogy azt mondja, hogy csak. Csak azért, mert azt mondtam például magyarul hatalmi szóval erőszakosan kommunikál a szülő tehát annál jobb egy kisgyerek minél több dologra rákérdez, hogy miért, na most akkor kérd, mondom a felnőtteket a felnőttekből ki van ez nevelve? senki nem kérdeze meg hogy miért, érted? Ott volt a 70-valahány százalék, még beoltatta magát. És nem kérdezte meg, hogy miért kellene beoltatnom magamat. Érted? Tehát a gyerek nem fog így visszakérdezni. A gyerek csak annyit mond, hogy miért. És ha választ és nem kielégítő neki a válasz, akkor újból azt kérdezi, de apu vagy anyu miért? Oké? Okay? és addig ameddig nem kielégítő a válasz azt mondja hogy miért mondok példát, jó? a, a kisebbik fiunkat már, már úgy neveltük hogy már akkor foglalkoztunk emberek képzésével és nyilván nem olyan szinten állt a tudásunk mint most közel se hanem egy ilyen kezdő szinten és ezáltal ugye másként neveltük, mint a, az idősebbiket é. és mindjárt elmondom és hát bevid, tehát bevittük a munkahelyemre, tehát ugye a saját cégemről van szó nyugdíjpénztári időszak, bevittük ugye ott én voltam főnök bevittük a munkáimre, és ott volt egy informatikus ott volt Marian is, és a Marian, feleségem, rábízta az informatikusra akkor, hány éves volt a Levente? hát akkor olyan öt éves volt négy, négy, négy, öt, négy, öt éves Úgy így volt. Na és, és mondta, hogy hát a Levente az sokat kérdez azt mondja, nem baj, őnek is van saját fia ő már átélte ezt a a kérdezéseket. Jó. És ott volt, vagy négy órán keresztül az informatikusnál, mire visszaértünk. Azt mondta, hogy ő még ennyit kérdezni gyereket nem hallott. Azt mondta, hogy folyamatosan tudod kérdezni. Na ezért például az iskolába vagy szerették, vagy nem. Mert visszakérdezte a tanárt, visszakérdezte de miért? oké? Okay. és na most gondold végig, ezért mondom hogy egy tanításról beszélek az emberek nem kérdezik vissza, nem kérdeznek vissza tehát még olyat se kérdeznek vissza hogy hát miért támadta meg Putyin Ukrajnát? érted? miért folyik még ez a háború? érted? nem kérdeznek vissza, miért küldi az EU a fegyvereket, érted? akkor miért támogatja, miért nem engedi Amerika hogy béketárgyalások megyenek? semmi ilyesmi nincs tehát jön egy információ és nincs ott, nem kérdeznek vissza az emberek hogy de miért, miért? érted? tehát a gyereknek van annyi esze, érted? egy három-négy éves gyereknek valannyi esze vagy egy öt évesnek érted hogy rákérdezzen mindenre hogy miért a felnőttek nem rendelkeznek annyi észel mint egy három-négy-öt éves gyerek mert semmire nem kérdeznek rá miért? Érted? mikor kérdeztél utoljára olyat valakitől hogy miért? Jó, te más vagy, mert itt tanulsz. <gül> De ha nem tanulsz itt, akkor kérdezem. Ha még nem tanulsz, vagy még csak most kezdted a tanulást. Érted? Tehát, és, és ugyanúgy, mint a gyerek, ha nem normális a válasz, tehát abból nincs megértése a gyereknek, akkor tovább kérdez, hogy miért. És ha még arra sincs normális válasz, akkor még tovább kérdez, hogy miért és nem tesz hozzá mást, nem egészíti ki, hogy Putyinnak miért kell háborúzni, hanem miért? folyik a háború, miért? azért mert senki nem tüntet ellene hm? tehát volt itt békés tüntetés, emlékszel? Orbán kormány megszervezte Emlékeztek? Nem is egy békés tüntetés volt, amit szervezett. Emlékeztek? Békemenet is volt. Oké? Okay? Tehát rendes békemenet. Most miért nincs? Hm? Miért nincs? Miért? nem akarnak békét. nem akarnak békét. Mert ha békét akarnának, akkor lenne békemenet. Világos? Ez békés tüntetés. mert nem akarnak békét azért nem akarnak békét miért nem? mert háborúzni akarnak érted? mert nyuszikák nem nyuszikák hát ez ugye ők arra számítanak hogy az oroszok kivonják a csapataikat erre számítanak, utána pedig elmagyarázom én neked hogy miért? arra számítanak hogy utána újra kell építeni Ukrajnát és az bázi nagy haszon lesz neki és utána nem lesz pénze az országnak Ukrajnának semmi gond majd fizet élelmiszerrel megnyers anyaggal még akkor is, hogyha ott éhe a lakosság érted? mit foglalkoznak ők azzal, hogy éhe hal a lakosság azért, mert ki kell fizetni az újjápi építést érted? ilyen egyszerű tehát ott csillog a szemükbe a dollárját érted? ezért ilyen egyszerű tehát ezért akarják azt, hogy egyszerűen ne is legyen tárgyalás az oroszok vonuljanak ki és punktum, érted? mert akkor lehet majd, és az a jó nekik, ha az oroszok minél több házat lerombolnak mert annál többet kell építeni, meg minél több gyárat, meg minél több hidat, meg minél több utat, meg bármit fölrobbantanak, az a jó nekik, már annál többet kell új építeni, érted? és annál több a dollár jel a szemükbe ilyen egyszerű világos ez? és akkor ők akarnak itt bármit itt ebben a világban gondold végig, ők egyet akarnak minél több pénzük legyen jó? két évvel ezelőtt ahol március, nem három évvel ezelőtt, bocsánat, három évvel ezelőtt márciusban beszéltem arról hogy ez egy próba a lakosság tűrőképességének a próbája mi három évvel ezelőtt? a covid akkor mit csináltak? kiárási tilalmat, emlékeztek? sőt valaki komolyan is vették és napokig is sem mozdultak a lakásukba és mi történt? azt mondtam akkor, hogy a lakosság tűrőképességének a próbája és összejött neki? össze, a lakosság mit csinál? béget így van be lehet minket csapni be ne? ennyi és ott bégetnek az emberek jó. Jó tehát hogy állunk az idővel? Be kell fejeznem. Vagy még nem kell befejeznem, de be kell fejeznem, már be kellett volna fejeznem. Jó, no, hát most ez ilyenre sikerült. Miért? Mert eljött az ideje. Jó tehát itt vagyunk egy világban, amire egy megoldás van fejlődni kellene az ember lelkének el kellene jutni egy-egy magasabb szintre egymás után, nem lehet átugrani szinteket és ez tudásra van szükség ezeken a szinteken túlélés, biztonság bocs, hogy ezt kell mondanom, birka vagy és birkaként tudnak kezelni ott kezdődik hogy nem tudnak birkásítani, hogyha elérkezel a valahova tartozás szintjére. Érted? Tehát valahova tartozni. Mondjuk egy olyan közösségben, ahol az ember tudást szerez. És méghozzá milyen területeken? Az élet minden területén. Itt vannak ezek a területek. Jó? Hogy legyen tudásod ezekre a területek. Keresheted, hogy hol van olyan szervezet, a világban még egy, ahol ezekre mindre kapsz tudást. Nincs, nem fogsz ilyet találni. Egy ilyen szervezet van, ezt úgy hívják, hogy PPH. Jó? Nehogy azt id? hogy meg lehet ezt tanulni pár hét vagy pár hónap alatt. Jó, még pár éves év alatt sem igazán. Hanem sok év sok évennek a megtanulása az azt jelenti hogy ó hát neked nincs időd, dehogy nincs képzések igénybe vehetők rádión tehát internetes rádión, internetes tévén élőben felvételről vagy személyesen a helyszínen tehát a legkedvezőbb áron még ráadásul is amit csak képzést igénybehet bevehet ma a bolygón az ember jó és és ez a közösség azt jelenti hogy normál olyan emberek között vagy akikkel normális témákról lehet beszélni érted? milyen olyan témáról ami a jövődet szolgálja és nem olyat ami amit csak úgy beszélsz jó? Tehát egy olyan közösség, ahol az emberek szeretik egymást, miért? mert a közösségünk alapja a szeretet egy olyan közösség, ahol van egy közös célunk hogy tudással lássuk el az embereket hogy az emberek képesek legyenek szeretetben a tudás által szeretetben, békében és boldogságban működni például most a szeretet teremtő coach képzésünk folyik mert az emberi működésnek az alapja a szeretetnek kellene lenni tehát a szeretetet vissza kellene állítani a bolygón és az tudás nélkül nem megy úgyhogy várunk szeretettel próbált ki mondjuk három hónapra kapsz 600 ezer forint értékű tudást három hónap alatt és ezért fizetned kell azt mondja hogy mennyit? 45 ezer forintot oké? Okay, nem egész 45 ezer forintot 600 ezer forintnyi tudás értékű tudásért jó? próbáld ki! ha úgy látod három hónap alatt hogy ez nem adtál világot nem fogunk megsértődni akkor neked nincs itt a helyed jó? de keresünk olyan embereket akiknek itt van a helyük és akikkel együtt közösen létre tudjuk hozni a szeretet alapú társadalmat a világban, világos ez? köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a háziasszonyunknak szeretlek benneteket, sziasztok! hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterünknek a mi értekre adott válaszait Év, Tényleg az életem legjobb döntésének tartom azt, hogy elkezdtem itt, mert tényleg a mi értjeim kaptam meg, mind a tíz életterületre a válaszaimat. Én azóta is itt tanulok, ennek több mint hat és fél éve. Mert bármi plusz kérdésem van a meglévő tananyagon kívül, Szedlacsik Miklós képességei által mindenre tud válaszolni bárkinek és személyes segítség nélkül, tehát egyedül felkészülni, hát majdnem képtelenség, de segítséggel ezt meg tudjuk tenni. Én azt javaslom bárkinek, aki találkozott már a PPH-val, vagy bármelyik PPH-s szervezővel. Nem véletlenek, a jelek mindig azért jönnek, mert, mert ott dolgunk van. és én a helyetben nem haboznék, hanem jönnék én a mai napig úgy vagyok ezzel, hogy elmondom mindenkinek teljesen mindegy, hogy mit gondol rólam, azt is, hogy mit mond mert én tudom, hogy mi a megoldás én itt megtaláltam és csak ajánlani tudom mindenkinek de ha mégsem érdekel, akkor elköszönünk tőled és most 30 szünet következik. Szeretett teremtő képzéssel folytatjuk. Élő előadásban át kell lépni a kék mezőre, kék mezőkékre. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a hihetetlen ébresztő, aki még mindig nem hallja, hogy mi történik. Hát nem tudom, hogy miért nem érté?